مراسلة الغد فدوى المرابطي تؤكد قبل قليل وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام من محاولات إنقاذه وإسعافه لم تنجح تلك المحاولات في أن يعود مجددا ريان إلى أهله على قيد الحياة ربما لن يعود ريان وينير حياة عائلته لحظات صعبة و. حساسه وفاصله، الان نعود مجددا الى فدوى المرابط فدوى. فدوى اذا مات ريان. اكرام. نعم نعم حازم. رايت الوحايه المدنيه لكن ما سمعته الان منكم ان ريان قد توفي. نعم. مات ريان ولم يعد مرة أخرى ينير حياة والديه والعالم الذي كان ينتظر ريان ايقونه الإنسانية التي اجتمعت كل الأقطار حول العالم حول قضيته في متابعة لقصته هل ترصدين لنا ردود الفعل الآن الأولية إكرام أنا الوحيدة ربما أنا الوحيدة التي تعرف هنا في هذا في هذا الخبر ليتوا عن سو ان ريان قد توفى نعم